Marele marele visa lui Liviu Dragnea unde se va organiza marele miting al PSD. Liderii PSD au rămas ocai de începutul guvernării. Atunci când în februarie 2016 au fost marile proteste împotriva ordonanței 13. iar în piața Victoriei au ieșit conform unor estimări aproape 600.000 de, de oameni. Curse din PSD susțin ce marele mitin pentru susținerea familiei tradiționale va fi mai mare decât cele din februarie 2016. Avem toate detaliile organizatorice pregătite. La acest moment timp ce mijloace de transport putem disponibiliza, timp când oameni pot veni. Va fi un meeting cum nu s-a mai văzut în România, susțin cei de la PSD. Marele miting al PSD va fi organizat în Pia Victoriei, special pentru a fi comparat direct cu cel din 2016. Oamenii vor fi adui în Peaa Victoriei și pe bulevardele adiacente. Ceea ce înseamnă ce în ziua mitingului capitala va fi paralizat. Liderii PSD așteaptă să vad când va promulga președintele Claus Iohannis legea referendumului. În funcție de asta vor stabili data mitingului, și data efectivă a referendumului pentru susținerea familiei tradiționale. În acest moment, se ia în calculi amânarea spre toamna acestor evenimente. Dacă predintele trage de timp nu promulg legea referendumului, atunci cei de la PSD vor organiza meetingului referendumul în tuam pentru ceva vara este greu de mobilizat lumea la vot. Practic. Ar fi nevoie să vin 6 milioane de români la vot, pentru ca acest referendum se îndeplinească cu de prezent, o cifră greu de atins fere o mobilizare exemplară.